Zapratite me ako vam se sveđa ako vam se sveđa kanal. Svi mi noćas ćutimo i čekamo svoj sud. Sud nam izriče neko koje je živao s nama tolike godine, ko nas je kupovao, lagao, varao i konačno zajahao tako da mi ne možemo njega da skinemo s leđa. Snam da mnogi od nas nisu verovali u ovo, ali nemojte me pitati odakle znam da sam ovo već znala. Cija je ušla ovde i odradila svoje veće od Miloševića na ovam. Svi ljudi značajni iz njegovog doba, pogledajte Jovica Stanišić, generali, načelnici generalštaba, momčilo Perišić, Hrenki Simatović, sve je to sređivalo sa Cijom ili sa državnom bezbednošću. Pa zašto ne bi i ovi? Zar vam na ovom pada Da oni nisu takođe plaćeni, plaćeni od nekog da podela službu i da odrade protiv državne i ovakve kobne i tragične stvari. Da li se i vi noćas osjećate kao da ste u žutoj kući i kada vas čeka ono najstrašnije da vam izvade unutrašnjost i šta sada pričamo? Šta smo radili? Gde smo bili? O tome mi treba da mislimo i sutra ćemo nekome položiti račun. Ja ne znam da li vi pripadate Ljudima koji pitaju svoje roditele, a šta ste vi radili, gde ste vi bili, zašto ja nisam krštena, zašto se nije slavila slava, šta ste vi radili, zašto mi danas živimo gore od vas, pita će nas, pita će nas, verujte. I vidite, spremite odgovor, šta smo mi radili, setite se šta smo radili, Evo danas je 26. februar. Šta smo radili 26. februara? Padao je sneg. A zašto nismo izašli na ulicu? Svetite se Crne Gore, ko, po kakvim smetovima su branili svetinje i nosili krst. I mala deca je ispred. Stari ljudi ispred. Bogar je ispred. A mi? Nije nam uvek Nije. Danas je sto hiljada, pa i deset hiljada, koliko god bruka bi bila manja. Mi bi smo mogli da pokažemo tu neku staru fotografiju, te neki snima koji bi čuvali svojom, svojim potomcima, da smo negde bili, da smo prinjeli žrtvu koliko god se činila uzaludna, a možda i ne bi. Ovako, sedite, pišimo, Ćutimo i čekajmo krvnike. Slagali su nas da na ovaj način imamo budućnost, odričući se i dajući. Samo žrtvo mi prilazimo u i Bog prijima naše molite. Tate li se, kad kidišu hijene, svi ovi drugi koji imaju aspiracije na Srbiju, Svojiman Ugljanin, Raška oblast, Sanđak, Kažograd, kad će u tom Nomaši zavitlati svojim zastavama i... Eto, Srbije, dok zlanom od lan u Beogradskom pašaluku, onako kako joj je skovano, onako kako je pre sto i godina bila, pa neke veliki junaci, neke tankosići, širili, oslobađali i vraćali. Nisam sigurna da ćemo više imati takve. Jer mi smo dozvolili da nam ruše zebrnjak, da, zarast, da zaraste u travu. Mi smo dozvolili svašta. Mi smo dali tomos svojim svetinjama, svetinjama naših careva u, u Makedoniji. Makedonija će ih predati Velikoj Albaniji. I to je taj proces. To je taj proces poništavanja to je ono što Longpar kaže samo poricanje duh samo poricanja zavladao je i ovladao Srbima naprotiv ostavili smo svojom svom voljenom potomstvu veliki dug kad tad moraće mnogo da krvare da bi vratili mnogo da se isprave ali pitanje je, da li u tom pravcu više uopšte ide svet i da li je već umrla ova civilizacija ona je zaokružila svoj put A mi smo na žalost u njoj dali svoj sramni, stidni doprinos zbog čega ću crveneti dok sam živa. Ne znam da li praštajte. Zapratite me ako vam se sviđa kanal.